Сі Павлович, скажіть, будь ласка, скільки разів відкриття притулку, ви були в притулку для тварин? А, Анжелочка. Я, я все чудово розумію. А, ви як помічник депутата Михайлішина задаєте питання мені? Ну, це принцип. Це це дуже важлива інформація. я вам я вам хотів. Я вам можна можна? Я вам можна? Я вам скажу. Відповім Тихіше, за Стьопа, Веня, усядьтеся. Я вас прошу. Анжела, я вам відповідаю. Зараз йде, взагалі, обговорення виступу доповідача, тобто Василя Сафроновича. Ну, якщо ви вже мені задали запитання, то я був, якщо не помиляюся, на минулому тижні в притулку, здавав собаку, яку ми знайшли на вулиці. До, до того, скільки, разів, скільки разів ви допомагали? Знаєте, ну, яка ну, ситуація, взагалі, в притулку? Що там немає працівників, а, немає нормальних... От ви бої. зараз, ви зараз... Ну, чекайте, ви мені задали одне запитання. До того я був... Ще... До того я Скажіть, відповідаю так, на запитання. Кілька разів обробляли місто від кліщів за останніх чотири роки? Скажіть, будь ласка, людей кусають, дітей кусають, тварина гинуть сотнями. Я до вас звернулась 24 квітня, на вам надіслав листа прохання обробити місто від кліщів ну, ну його обробили? Я не Анджела, я не обробляю місто від кліщів. Ви дали доручення департаменту. Значить, дослухайте, тихіше, будь ласка, Тихіше, будь ласка, шановні колеги. Анджела, враховуючи, що ви е, помічник, ви, я хочу нагадати просто коротко. От так, от, я ж розумію, що тут є заготовочки, люди виходять, ну, ви виходять і все купили, решта. І значить, е, доповідаю, шановні колеги. Хочу нагадати, що кандидатура керівника притулку була запропонована депутатом міської ради Валерієм Чіношем від фракції «Рідного міста». Це була кандидатура, да, це мій це радник був. На це Мій не перебивайте ж мене, будь ласка. Це був, це був мій радник Василь Виноградов, який займався, опікувався безпритульними тваринами, ну, запрорідне місто його запропонувало, і я, безперечно, цю пропозицію підтримав. Це, що стосується до співпраці. Потім ви влаштувалися працювати в притулок. Притулок працює. Хочу нагадати, що в зв'язку з тим, що Василь Сафронович має багато вільного часу на роботі, як секретар міської ради, я попросив його... Взяти от, е, опіку над без... і вирішення питань з безпритульними тваринами під, під свій контроль, а можна мені зробити дати? робочу групу, розробити якісь порядки. Пройшло півроку, ситуація ноль, нікуди не зрухався. Зараз ви приходите до мене, питаєте, коли я був притулку. Я відповідаю, на минулому тижні чи позаминулому здавав чи без, безпритульну тварину. тварину. Зараз ви мені говорите, чому і ви не обробили місто від кліщів. Я хочу вам ще сказати, пані Анджело. сьогодні от тут, ну, я думав, це пізніше говорити, ну так, до слова скажу, пізніше зупинюсь. Я хочу вам відкрити велику таємницю, якщо хтось не розуміє, що програми, за якими виділяються кошти з міського бюджету, і кошти міського бюджету розподіляють депутати. І якщо вправо-вліво від Богдана Хмельницького, чекайте, вправо, ну дайте, я ж договорю. Ну, дайте я договорю, я розумію, що у вас задача. Дайте я договорю. Якщо від Богдана Хмельницького вправа зліва не можна відійти, то запитайте, будь ласка, депутатів, скільки вулиць з цих було включено в програму і скільки було виділено коштів на ремонт Богуна і інших вулиць, тому Горького то з того інших вулиць Виділені кошти на вулицю Переяслівську. Ми почали, ми почали її робити, і ми її зробимо. Тому що в місті не тільки є центри вулиці навколо Богдана Хмельницького. Це до, це до того, це, до, це до того, що гроші на проведення дездезінтих дезінтикації кліщів по місту також виділяють депутати. Представляєте? Будь ласка, ваші є до мене запитання? Так, є. Да, будь ласка, продовжуйте. ваші радники, помічники пишуть в інтересі заклики про те, що троїти тварин навіть вказують які препарати із Тобто ви підтримуєте своїх це, таких радників, як це. жук, краснюк. Це ви їм даєте такі накази? Хто що? вам сказав, що ви вони мої радники? Вирішити, що? З Сухайте, і хто вам сказав, що, мої, що вони мої радники? Ну а ще ні? ні ж, не жук не був, не краснюк не був. Ні. Ні. Оце ви, вам хтось сказав, ви приходите. От на минулій сесії, на минулій сесії у нас виступала родина, яка, яка скаржилась на вас, що ви їх затравили. Після того там були журналісти, бачили, що там сідав три тваринки переживає Анджела. Ще раз повторюємо Послухайте тваринки, мене уважі немає порядку послухайте, притулку, тому що там послухайте, хал, послухайте тому, мене уважно, в місті. Завжди будуть люди, які підгодовують і, і люблять тебе тваринок. І будуть люди, які бояться тварин, яких вони кусають, і таке так, інше. От нещодавно потрібно покусали потрібно дитину за обличчя собака. Ще раз ще раз дайте я дослухаю. Я розумію вашу позицію. Я розумію, що вам тварини важливіше за людей. Важливіше. Я це розумію. Але послухайте мене: я, по-перше, дію в межах чинного законодавства. По-друге, в межах тих ресурсів, які виділяються міською радою на ці цілі. І по третє, повторюю ще раз: Василь Сафронович продан персонально півроку отримав від від мене доручення, згідно законодавства, а зайнятися право цією право проблемою. Почитайте закон і... про місцеве самоврядування. Уважно. Там написано чітко, що, що секретар міської ради виконує доручення міського голови з питань діяльності ради. Тобто він має право не Будь давати постану Ви за 4 роки нічого не змогли зробити з безпредвідування. Будь ласка, завершуйте. А Василь Сопронич має це зробити за півроку. Яким чином? Ви працюєте тоді троїти тварин? Завершуйте, будь ласка.